قوم سوئی بھی ہے اس کو اٹھاؤ اجاگر کرو مری ہوئی ہے سوئی بھی نہیں مری ہوئی ہے اندھیروں میں گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے لاہور میں چودہ اگست کے دن ایک واقعہ سر انجام پیش آیا جو عورت چودہ اگست منانے گئی ہے تو غلطی عورت کی ہے چودہ اگست اس بار محرم میں آیا میں پیٹ پیٹ تھک گیا سب پیٹ پیٹ تھک جاتے ہیں محرم کا کچھ احترام کرنا چاہیے تھا چلو خیر جو ہوا سو ہوا لیکن ہماری قوم ذلت رسوائی اوپر سے سب سے بڑی فساد جس پہ میں خود بات کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس کی وجہ سے یہ سب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا وہ زکا کا ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہتا ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہا ہے اس چیز کو اس کو ہٹائیں وہ کیوں وائرل کر رہے ہیں بھائی سوشل میڈیا سے جو بھی انسان جو سے کوئی سمپتی سے لے رہا ہے وہ کارزکا سمپتی سے فین فالوئنگ لے ہے جس کو سمپتی ملتی وہ کیا کرے گا وہ یہی کرے گا نا ویڈیوز اپلوڈ کرے گا اپنے پیسے کمائے گا ایسا دنیا کی ایسی لالچ میں اسی لیے ہمارے قرآن میں فرمان ہے کہ پردہ بقاعدہ کرو پردہ بقاعدہ کرو سمجھ آ رہی ہے پردے کی اہمیت جس عورت کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے اس کو ہی سمجھ آ رہی ہے ایسا ہونے سے پہلے ہی ایسا کر لیتے تو کیا ہو جاتا پردہ بہت بہت مین چیز ہے پردہ ہونے سے نا پردہ کرنے سے اگلے کی حوث کم ہو جاتی کم ہو جاتی کم ہو جاتی کافی علماء نے بھی کہا سب نے بھی کہا ہے پردہ بہت بڑی چیز ہے ایک حوث کا شکاری ہماری قوم جس میں یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھری اسی لیے تو ضلالت پہ ضلالت ہو رہی ہے ہماری سوشل میڈیا فارم سے لے کے ہر جگہ ہم گندگی ہو رہے ہیں ہم صحیح کہاں ہو رہے ہیں کہاں اچھے جا رہے ہیں جس جگہ ڈسپلن ہے جس جگہ سب کچھ ہے وہ صحیح ہے فوج فوج کا محکمہ درست محکمہ ہے کیوں وجہ کیا ہے اس کی اس کی وجہ یہی ہے ان کا ڈسپلن ان کی کیئر ان کی ہر چیز ڈسپلن سے چلتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے چودہ اگست کے دن وہ میٹ اپ رکھ رہے ہیں میٹ اپ میں لوگ جا رہے ہیں لوگ باجے بچا رہے ہیں میں پٹتا رہا لوگ پٹتے رہے ہم نے میں نے ون تک کو کال کی ون فائیو کو کال کر کے انکوائر کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی مار رہا, میں, مار رہا میں مار رہا میں کچھ شرم کر لو کچھ شرم کر لو کچھ شرم کر لو کسی انسان کے اندر شرم نہیں باقی رہی اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کے وہ باجے رہے ہیں او بھائی تمہیں نہیں پتہ محرم ہے محرم کا کوئی شوق ہے سوموار میں ہی نا ہمارے مفتی صاحب بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ عدیاں کرو محرم میں ہال سستے ملیں گے واہ وہی بھائی دنیا کے پیسوں کے پیچھے ہی جا رہے ہو نا آخرت کے لیے کیا بنا اپنی دنیا اور آخرت دونوں تب آئیں اگر ہمارا پاک پرورتکار رحیم و کریم ہے نا تو وہ صرف اپنے بندوں کے لیے ہے ہمارے جیسے بندوں کے لیے نہیں جو ان کے بندے ہیں نا ایک بھی ہوتا ہے نا پاپ وہ اسی کو زیادہ بیٹے کو عزت دیتا ہے جو گھر کما کے لاتا ہے جو ویلا بیٹا ہوتا ہے نا جو کوئی نہ کماتا ہے نہ کچھ غور کرتا ہے اس کو باپ بھی گھاس نہیں ڈالتا اللہ سگا باپ ہے تو آپ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ہم گناہ کر کے وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے ہماری معافی ہو جائے گی معافی تلافی چل جائے گی بھائی یہ دنیا کی عدالت نہیں آخرت کی عدالت ہے ٹھیک ہے اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا دنیا کی عدالت میں انصاف نہیں ہوتا آخرت میں ہوگا سب کے ساتھ انصاف ہو گا. ترازو میں ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے اور ثواب کم نیکیاں کم ہو گئے کیا کریں گے